Надія Глінко – пенсіонерка. Живе сама у двокімнатній квартирі площою 67 квадратних метрів за адресою Адміральська, 10. Будинок одноповерховий, багатоквартирний і в ньому немає теплового лічильника. У грудні отримала платіжку за тепло від приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль». Там 8180 тисяч гривень. Жінка говорить, для неї ця сума занадто велика. Я «Я пенсіонерка, в мене мінімальна пенсія, дали мені субсидію – 2900. В тому році ще можна було якось платити, але оці суми – це вже занадто». Такі ж платіжки отримали Дмитро Фесина та Гліб Розуменко. Вони мешкають в будинку по вулиці Пушкінській, 2. Тепло сюди також постачає акціонерне товариство «Миколаївська ТЕЦ». Лічильників в будинку, де розташовані квартири чоловіків немає. За 75 квадратів начислили 7800, за 37 квадратів – 4170. Це з зарахуванням, що ми у минулому місяці заплатили за старим тарифом за обидві квартири. Вони в мене комунальні, то в грудні я маю заплатити 9000, і 5300, тобто майже 15000 маю віддати за тепло. 12 січня Дмитро Фісина звертався до виконавчого комітету Миколаївської міської ради, аби там розглянули формування тарифів у Миколаївський ТЕЦ. Обіцяли допомогти. Там не тариф, там рахується по формулі. Там на наш будинок іде тепловий коефіцієнт максимальної теплової нагрузки. Там цифра невеличка – 0,8, але по формулі яка температура на вулиці, час постачання теплової енергії, все це разом перемножується, і у нас виходять суми від 5 до 10 тисяч гривень. Отець нам обіцяли зробити тепловий лічильник, обіцяли перерахувати. Рахунки за тепло і перевести нашу будівлю в список будівель, які злягають переходу на індивідуальне опалення. Це сказати так. Поки що вони лише обіцяли. Коли це зроблять, я не знаю. У акціонерному товаристві Миколаївська ТЕЦ на камеру коментувати питання формування тарифів відмовились. На інформаційний запит кореспондентів Суспільного в акціонерному товаристві відповіли, що обстежуватимуть будинки, в яких немає лічильників, та будуть документувати фактичне теплонавантаження, аби встановити лічильники. Про перерахунок сум в платіжках людей не йдеться. Суттєво зменшити суми в платіжках можна, але встановивши індивідуальне опалення, говорить заступник міського голови Юрій Степанець. Якщо виконком прийме тариф нижче ніж економічно вґрунтований, то це буде тягар на міський бюджет. Потрібно у майбутньому їх забезпечити індивідуальним опаленням. Це буде на мою думку, найкращий шлях. Індивідуальне опалення ще у 2007 році встановив Олег Науменко. Він також живе у будинку за адресою вулиця Пушкінська, 2. Чоловік говорить, тоді отримати дозволи було набагато простіше. За грудень 2021 року сплатив 1800 гривень з доставкою газу. «Я не знаю, скільки зараз стоїть. «Не знаю, скільки зараз коштує встановити такий котел. Тоді я заплатив за плани і все таке десь близько тисячі доларів. Ну і вартість котла десь 800 доларів, зате зараз заощаджую». Аби зараз встановити індивідуальне опалення в багатоквартирному будинку, треба таке рішення погодити з усіма мешканцями будинку. Програм, які б дозволили фінансово допомогти миколаївцям встановити індивідуальне опалення, поки у місті немає, говорить заступник Милгаєвської міського голови Юрій Степанець. Ольга Руда, Василь Філімон, новини на Суспільному, Миколаїв.